La început, când ți-ai creat contul, nu știai totul despre Facebook. Tot ce publicai putea fi văzut de oricine din oficiu, dar între timp ai mai învățat. Poate ți-ai schimbat cercul de prieteni, poate ai alt partener de viață, cine știe. N-ai vrea să schimbi acum audiența tuturor postărilor din cronologia contului tău? E simplu și nu durează mult. Partea bună este că nu vei face setarea decât o singură dată. Mergi în colțul din dreapta, sus, în pagina de Facebook și alege Settings sau Setări. Apoi, alege Privacy sau Confidențialitate, din bara din stânga. La Who Can See My Stuff sau Cine poate să-mi vadă lucrurile, a treia opțiune este cea care ne interesează. Apasă pe Limit Past posts sau Limitează postările din trecut și confirmă după ce citești explicațiile. Poți schimba audiența doar de la public la prieteni sau invers. La final, două precizări. 1. Nu poți anula această setare. Dacă vrei să faci din nou publice postările, va trebui să schimbi audiența la fiecare în parte. 2. Cei care au fost etichetați în postările tale, dar și prietenilor vor putea în continuare să vadă acele postări.